До повз там воєнні були метри восімдесят. Повз до воєнних. Готова вони мене спасли. Олександр поступив до реабілітаційного центру з вибуховою травмою і складним переломом стегнової кістки. Розповідає завідувачка відділення медичної реабілітації Лідія Панделі.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 Тер Кривий, новини на Суспільному. Хмельницький.